سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو در از کانال کریپتووفاننده در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم از ویدیویی که تا اینجا براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این پنجاه همه و ما تونستیم پنجاه ویدیوی متفاوت در خصوص بازار کریپتوکارنسی برای شما تهیه کنید و در آپارات و یوتیوب برای شما به اشتراک بذاریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه میخواید از ما حمایت کنید میتونید از لینک ذرین پال و یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست زیر همین ویدیو در آپارات و یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید از ما حمایت بکنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فاصلی رو میبینید و همونطور که میدونید همه ویدیو های ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته و در سایر شبکه اجتماعی هم از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی و بلاکچین می مطلع میشید. به وبسایت ما سر بزنید servator.com. توی این ویدیو میخوام یک گزارش عملکردی از تهیه این پنجاه ویدیویی که برای شما در طی این چهار ماه انجام شده ارائه کنم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. خب، همونطور که می‌دونیم رواله گذشته ما برای همه پرزنتیشن پریزنتیشن به همه کارامون یه پریزنتیشن تهیه هم میکنیم چون قطعا شما به محتوایی که اینجا داره به اشتراک گذاشته میشه باید توجه بکنید تا حالا موضوع دیگه ای که میتونه از روش های جدید تهیه فیلم برای مخاطبین باشه تو تمام ویدیو آمون ما سعی کردیم این مسئله سلب مسئولیت رو یا به صورت شفاهی یا به صورت هایلت شده و قرمز رنگ به شما تاکید بکنیم که هران چیز که ما در این کانال و یعنی در این شبکه اجتماعی که توش فعال هستیم ارائه کردیم فقط جنبه آموزشی داره و شما خودتون باید در نهایت تصمیم گیری بکنید که آیا من میخوام که توی این بازار سرمایه گذاری کنم یا اینکه نه ویدیوهای مختلفی تهیه کردیم یکی از ویدیوها این روز بین المللی پیتزا و بیت کوین هست که با دیدن اون فیلم شما شاید بیشتر به این مسئله برسید که سرمایه گذاری یک فرایند میان مدت و بلند مدت هست و کسایی تو این بازار برندند که صبر کنند. خب مخاطبین ما حالا در ادامه ما اینا میخوایم با هم چک کنیم یه بحث مخاطبین کانال رو داریم میخوام بگم که تو چه گروه های ما تونستیم محتوا تهیه بکنیم و به درد کیا میخوره محل اشتراکمونه قابلیت های ویژه آموزشی که در دو تا کانال آپارات و یوتیوب میبینیم بحث گروه بندی ویدیو هست به خاطر اینکه شما بتونید راحت تر ویدیو مورد نظرتون رو در اون گروه پیدا بکنید و مطالب نزدیک به اون رو بتونید سریالی دنبال بکنید به بحث سایر شبکه های اجتماعی که ما توش فعالیت هستیم که اصلاً داریم چیکار میکنیم توش به درد شما می‌خوره نمی‌خوره چیکار بکنید ای ارزش بشین چه امکاناتی در اختیارتون قرار میگیره ببینید مخاطبین ما شامل تمام کسانی که تازه وارد بازارهای مالی شدن کسایی که تازه اومدن با این مبحث میخوان آشنا بشن ما یک کانالی هم توی آپارات داریم به غیر از این چیزی که الان خدمتون گفتم این بغل براتون یادداشت میذارم که توی این کانال بالغ بر هزار تا ویدیو که قسمتشو خودمون تهیه کردیم و الباقی اون هم به همت سایرین بوده فقط ما اینجا جمع کردیم و در دسته‌بندی‌های مختلف برای شما به اشتراک گذاشتیم به شما کمک میکنه که به زبان فارسی یک آگاهی کاملی به مفاهیم مرتبط با بازارهای مالی پیدا کنید دیگه تهی اون داستانه بحث روانشناسی معاملاته که به زبان فارسی هست پیشنهاد میکنم اگه میخوایید هرفهی توی این بازار کار کنید براش وقت بذارید این مطالب مجانیه بابت هیچ کدومش من پول نمیگیرم هیچ وقتم این ویدیو پولی نخواهد شد راحت ازش استفاده کنید ه 24 هر موقع هم که خوابتون نبرد حتما ازش بهره بگیرید ببینید این ویدیوها رو به خاطر اینکه ما رو از دست ندیم پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بخوام بدم حتما این پایین سمت راست روی این لوگوه کلیک کنید کانال ما رو سابسکرایب کنید اون دکمه زنگوله هم فشار بده که تا از آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با کریپتوکارنسی که ما به اشتراک میذارییم ودتر از بقیه خبردار بشیم مخاطبین بعدیه ما فعالان بازار سرمایه، و فارکس هست بعد از اون مدیران مالی و سرمایه گذاریه اینا این دسته بندی که من دارم میگم هی سطحش رفته بالا یعنی برای فعالان بازار سرمایه فارکس هم مثال بورسی زدیم هم باک تست استراتژی گذاشتیم هم یه سری نکات مربوط به بازارهای مالی رو برای مدیران سرمایه گذاری گفتیم بعد از اون کارشناسان فناوری اطلاعاتی که اصلا قوت قالبشون همین بحث بلاک چین هست اینا به هر حال این ترندی که اتفاقه این پارادایم شیفتی که به وجود اومده کلا مسیر رو به این سمت میبره شما باید بیزینسش رو بدونیم پس کارشناس فناوری اطلاعات با دیدن ویدیو های ما به این قابلیت دست پیدا میکن کارآفرینان سازمانی و شخصی هستند که میتونن در غالب آیسیو ها فعالیت کنن که میتونم ادعا کنم کامل ترین مجموعه آیسیو به زبان فارسی رو شما میتونید توی کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا کنید این بالا براتون کاردش میکنم بعد از این ویدیو حتی سراغ اونم برید خیلی به دردتون میخوره و بعد این گروه بندی ها هم بحث دانشیان اساتید دانشگاهی هستش که میخوان این مطالب رو باهاش آشنا بشن و حتی به کسی دیگه هی این مطالب با آموزش بدن. بدانید و آگاه باشید که از طول عمر بلاکچین زمان زیادی نمیگذره. شاید اندکی بیشتر از یک دهه هست و دنیا تازه اینو شناخته حاله حاله ها باش کار داره. ما توی این مجموع که توی کانال تهیه کردیم یه تأکیدی هم داشتیم به بحث این موضوع کاربورت های بلکشنگ. اونا رو برید پیدا کنید ببینید چون به دردتون میخوره بهتون ایده میده بحث محل که ویدیو ما هست توی یوتیوب و آپارات گذاشتیم به خاطر دسترسی دوستان در ایران آپارات ساده تر هست اما اینو در نظر داشته باشیم که ما توی یوتیوب از امکانات خیلی خیلی ویژه تری برخوردار هستیم به ما امکان کارت کردن ویدیو رو میده همین بالا که براتون مثلا من الان یه ویدیو رو در خصوص اصلا از کجا شروع کنیم کارنسی رو آشنایی با این بازار کارت می این بالا سمت راست می بینید. در پایان ویدیو اندسکرین به من امکان اینو میده که از اندسکرین استفاده کنم. شما رو بتونم پاس بدم به ویدیو ها گروه ویدیو های دیگه ای که به درد بخور هست و یه دیسکریپشن 5000 هزار کاراکری برای من فراهم کرده که خب این امکانات توی آپارات وجود نداره یه مقدارم. محدود هست به همین خاطر این امکانات صرفاً توی یوتیوب هست و به صورت قابل توجهی هم هست من میخوام از همین استفاده کنم اما ویدیوها رو به خاطر بقیه دوستانی که شاید دسترسی به یوتیوب ندشتهن تو آپاراتم به اشتراک میذارن و قابلیت های دیگه بحث معرفی کانال و عد کردنش هست که همطور که می روی این لوگوی ما میتونید همین لحظه هم. الان شما سمت راست پایین میتونید کلیک بکنید مورد بعدی گروهبندی ویدیو هست شما توی این پلیلیست میتونید اطلاعات بسیار خوبی رو پیدا کنید مثلا ما اومدن در مورد ایتازی یا حالا صفر رمز ارزها یا ارز دیجیتال یک گروه ویدیو تهیه کردم که حالا این موقع شما اینجا می‌بینید 33 تا ویدیو بوده یا در خود آی سی او یه چیز بوده 8 تا ویدیوی کامل به زبان فارسی و فکر می‌کنم به،, به کاملترین مجموعه باشه تهیه شده و شما میتونید تو این پلیلیست ها تمام فیلمهایی که توی یه موضوع می رو ببینید شاید یه ویدیو در چند تا پلی باشه بر اساس عنوان پلی هدف پلی لیست بندی شده سایر شبکه های اجتماعی ما هم همونطور که میدونید اول از همه تو تلگرام ما عضو بشین آدرسش همینی که میبینید سروتیار نیوز هست حتما توی تلگرام سرچش بکنید توی همین دیسکریپشن مربوط به این ویدیو هم لینک ها رو گذاشتم اینستاگرام ما هست یه سری مطالبیه که از بقیه ما به اشتراک می‌ذاریم فوق‌العاده جذاب مرتب پست‌های مختلف براتون می‌ذاریم آموزشی بسیار عالیه یه سری از اینا به خاطر موضوع کپی اه... رایت ازش توی یوتیوب استفاده کرد ترجمه می‌دیم که از اینستاگرام استفاده بکنیم اونجا میتونید ببینید و برین صفحه اصلی‌ام پیدا بکنید و بعد از اون یک صفحه تخصصی بالای 5000 فعال تو حوضه کارنسی داخلی و خارج از ایران داریم که توی لینکتین هست و پیشنهاد میکنم حتما ما رو اونجا پیدا کنید و فالو کن. خب من یه نیم نگاهی بندازم به این دیسکریپشنه که براتون توضیح دادم برگردم به صفحه این صفحه مربوط به یوتیوب من هست میرم مثلا رو این ویدیو روش کلیک بکنم الان این شروع میکنه پلی شدن اما این پایین ویدیو یه دیسکریپشن کاملی تهیه شده که شما فقط کافیه بیاین این شما رو بزنید و این لیست باز میشه ویدیوهای پیشنهاد شده اون لینک حمایت از ما رو میتونید ببینید اینجا پلیلیست رو میتونید ببینید رفرنس هایی که استفاده کردیم آدرس شبکه های اجتماعیمون هست و خب توضیحی که در مورد این ویدیو داده شده در اینجا قرار داره خب این ای بود که ما تای این چهار ماه برای شما تیه کرد یک روز در میون برای شما فیلم آپلود شده. تهیه محتوا، تهیه ویدیو ادیت کردنش، رندر کردن، آپلود کردنش، رعایت خیلی نکات حرفه‌ای در خصوص آپلود کردن ویدیو در آپارات و یوتیوب خب کلی انرژی میگیره من از شما خواهش میکنم که به خاطر اینکه از ما حمایت کنید ویدیو ما رو اگر خوشتون میاد لایک کنید حتما و به خاطر اینکه بقیه دوستاتون با این شبکه آشنا بشن ویدیوهای ما رو با اونا به اشتراک بذارید یا در سایر شبکه های اجتماعی که حضور دارید اینا رو شیر کنید تو تلگرام گروهای تلگرامی هست ایمیل کنید برای دوستاتون تو صفحه اینستاگرامتون ما رو معرفی بکنید یا تو اگر وبسایتی دارید از اینا استفاده بکنید هیچ مشکلی نداره من اون تیک مربوط به امکان ریوز شدن از محتوایی که ما کردیم توی یوتیوب تیک سدم شما اگر کانالم تو یوتیوب داشته باشه میتونی ازش استفاده بکنیم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم لایک های شما به ما کمک میکنه که بتونیم مح محتوی بیشتری بسازیم حمایت شما رو داشته باشیم اگر نظری در خصوص ویدیوی ما داریم حتما زیر این ویدیو بر من کامنت بذارید پیشنهادی پیشنهاددیداری ویدیویی خاصی رو میخوایم براتون تهیه بکنیم حتما این کار انجام بدید ما در ویدیو در پارت دوممون تا اینجا 50 تا ویدیو تهیه کردیم که تازه ابتدای راهه در پارت دوممون یعنی پنجاه ویدیو بعدی دیگه خیلی حرف تر میشه موضوع و پیشنهاد میکنم اگه همین الان تازه ما رو پیدا کردین یعنی شما این ویدیوی پنجاهمه یه فرصت خوبی رو تو این تعطلات ازش. بهره بگیرید و بتونید تمام این ویدیوهای گذشته رو ببینید. امیدوارم از این ویدیوی ما لذت برده باشین. کاری که گفتم و خواهش می‌کنم انجام بدین. در انتهای براتون یک سری محتوای آموزشی ویدیوها و گروهای آموزشی که پلیلیستی که توی یوتیوب هست به اشتراک میذارم روی لوگوی ما کلیک بکنید، سابسکرایب شین و اون دکمه زنگوله‌ام فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک می‌ذاریم باخبر بشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید